Salutare fraților, cu voi este Nicola și astăzi vi-am pregătit un episod cu totul special. Versace, fake versus original. Am luat un parfum care e original, iar meu îl folosesc și am cumpărat un parfum fake de la Bișnițari ca să vă pot face acest episod minunat și să vă pot arăta cum unii oameni cad în capcane, așa foarte, foarte ușor, foarte simplu, pe o diferență de preț, pe grabă, pe o vrășală bună, pe... așa mai departe. Acest episod l-am făcut special pentru voi ca să vă pot ghida spre a alege un lucru care este original, bun și de calitate. Acum nu zic neapărat că unii bișnițari, da, unii negustori care sunt pe stradă nu ar avea produse originale, tocmai de asta vi-am arătat care este originalul și uh, care este fake-ul în acest episod și îmi doresc foarte foarte mult să fie distribuit dacă vă place și dacă a prins aș dori să ating anul acesta 100.000 de abonați, atât eu cât și soția mea Patrinești și dacă vă place activitatea și ceea ce face, nu uitați să vă abonați și la ea, să dați un like, un share un subscribe, am să vă las canalul ei în descriere aici la mine și acum hai să trecem la treabă să vă arăt diferența dintre un fake și un original. Oricum sfatul meu este că atunci când vreți un parfum bun dacă nu aveți toți banii, mai așteptați, faceți o economie și mergeți într-un mod la o reprezentanță și cumpărați de acolo pentru că e cel mai sigur. Nu luați de pe net, nu, pentru că nu știți, sunt unele site-uri care garantează, altele care nu garantează, în fine, este o dilemă. Sfatul meu e să mergeți la o reprezentanță și să cumpărați. E cel mai bine. Iar dacă nu, trebuie să vă uitați la anumite aspecte, de aia am făcut acest episod. Deci hai să-i dăm drumul. Ok, aici am parfumurile, ăsta este originalul, cel din stânga, iar acesta din dreapta este fake-ul. După cum puteți observa, are cutia motivele astea grecești, are ramurile astea de la Versace, aici este capul meduzei, da? Pentru că Meduza Gorgona, cea din mitologia greacă, este emblema Versace. Probabil mă întrebați ce cu chipul ăsta de femeie, Majoritatea am zis spunând femeia aia de la Versace. Nu, nu e femeia aia de la Versace, asta e Meduza Gorgona din mitologia greacă. La fel am și aici Meduza Gorgona, dar scrisul și denumirea diferă. Ăsta este Versace Eros, iar ăsta este Versaga Eros. Da? 50 de mililitri, 50 de mililitri, 1.7, 1.7. Sunt mărimile uh, sticlei în, uh, în mai multe măsurători în diferite țări. de Parfum Natural Spray. UD Parfum Natural Spray. Scrie pe ambele. Deci, când le culc, uh, se vede foarte clar scrie unde este fabricat. Acesta este fabricat în Italia, iar acesta în Republica China. Așa. Ăsta este parfumul meu pe care eu îl folosesc. Iar acesta este un fake bine reușit. De ce spun bine reușit? O să aflați imediat o să le deschid, a, pe lângă asta are și aici inscripționat, la fel are și aici inscripționat. Cutiile diferă, deci, originalul are o cutie mult mai mare, deci are aceeași cantitate, deci cutia este mult mai mare față de aceasta, care e fake. Și acum îl desfacem, de a văzut e parfumul meu, că o să vedeți că e folosit, adică și aici avem sticla. Sticla arată în felul următor. Capul de meduză, evidențiat ca am să-l pun într-o parte ca să vedeți cât de bine se vede. La fel, dopul cu meduza Gorgona. Așa. Inscripțiile, Versace, eros, La fel, Codul de barem, proveniența și așa mai departe. Sticla este pătrată și mai micuță, dar îndesată. Păi cum puteți vedea, balansul lichidului dinăuntru e cam pe jumate. Din ce aici. aici? Bine, nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar e cam pe aici, unde am eu degetul se vede. Deci e folosit mandat cu el. Vreau să zic că ține mirosul chiar și după ce spăl haina. Deci e e de la mama lui. Și acum avem Versaga, made in China, care arată așa. La fel. Capul de meduză foarte bine evidențiat ca și celălalt. Dar nu are meduza pe top. Ăsta e primul aspect pe care îl puteți analiza. Ce al doilea este că originalul, nu știu dacă voi puteți observa să vă dați seama, are din nou rama pe care o găsiți pe cutie, o are inscripționată, deci gravată, și pe sticlă. Acea, acea ramură în fel de Z, deci e, e tot grecească. Că, na, designerul s-a inspirat din mitologia greacă când a creat brandul. Capul de meduză și semnul acesta, deci am asta, astea sunt motive grecești, nu au nicio treabă cu, cu Imperiul Roman, nu au nicio treabă cu Italia, deci astea le-au făcut grecii, așa. De acolo s-a inspirat Versace, atât cu meduza care este brand emblema Versace, cât și cu motivele grecești pe care le puteți întâlni, așa. Aici, la fel, are Versaga Eros, dar nu mai are u de Parfum, cum are ăsta. Așa, ok, oricum am o franceză de baltă. Dopul este cu auriu, după cum puteți observa, iar la fake este negru simplu. Pe deasupra, sticla este un pic mai mare decât cea originală. Dar este foarte bine făcută și uite, ba, văd acum, are, văd, văd, văd și la asta, ba, uite și asta are, nu știu de ce aveam impresia când nu are dar are, se vede, da, și aici este la fel, se văd motivele alea grecești, îmi cer scuze, uh, ba, uite care, e foarte reușit, e foarte tare, pune și spatele e la, e la fel, da, mă, uite, wow, <laughs> e foarte reușit. Foarte, foarte reușit, plus de asta are și albastru, deci dopul are albastru, culoarea cutiei, da, dacă o pun așa, și dopul la fake e negru, e capac de spray, din era de la Market, acum vedem uh, testul final, uh, mirosul, o să iau efectiv cutia de la asta original, de asta de -a, uh, am menționat uh, legat de miros băi, ce am putut observa la parfumul ăsta care este fake băi, că puteți vedea da, e urmă, uitați pe cutie că dat miroase deci miroase la fel ca originalul, are același miros. Deci, vorbesc pe bune, la modul cât se poate de serios. Oh, Uitați-vă și cutia cum diferă, deci are gaura completă, asta deci de la original, față de fei care are un carton care e doar un pic așa curbat, aici are o scobitură foarte mică. Pe deasupra interiorul de la asta e alb, ca la pachetul de biscuiți, iar la cel original, este, este albastru complet. Albastru complet. Și... Şi... Am <laughs> da, da, deci vă zic jur, deci are... Are același miros. Același miros îl are. care diferența? Păi... Mirosul e același, corect, doar că după ce-l aplicați, la interval de câteva secunde, mirosul ăsta dispare, adică de la fake. Iar cel original, v am spus, pe haina și încă, încă persistă mirosul, deci e impecabil, uitați-vă și capacul și e, e parfum de designer, deci e, e ce trebuie. Am avut și Gucci, dar în fine o să vă prezint mai multe, mai multe parfumuri în diferite episoade pe parcurs. Nu ca să mă lau, ci ca să vă ajut să vă dați seama atunci când vrea cineva să vă păcălească cum puteți să faceți distinția dintre un produs care este original de calitate și un produs care este contrafăcut, este fake. Deci, vi-am dat niște aspecte foarte simple. Deci începând de la mărimea sticlei, la capac, la cutie, la miros, la na, cât persistă durabilitatea lui și la bani. În primul rând un parfum care este original, are un preț, vine dintr-o reprezentanță. Da, și așa mai departe. Un parfum care este fake, poate veni de oriunde, nu știm de unde vine, de unde provine, în fine, decât dacă ne vom uita pe putie. Și vom vedea că este din, made in perece, din China, Republica Chineză. Dar mă rog, majoritatea ă, sunt și din Polonia. Acum trebuie să fiți foarte atenți. Încă un aspect pe care aș dori să vi-l pun în vedere este numele. Evident, din prima vă puteți da seama. Versace, care este Versace, da, uite cum strălucește o țucăl Versace, este Versace, adică Versace scrie pe orice haină, orice parfum, blanț și așa mai departe, Versace este Versace. Adică este inscripția exact așa cum se vede, Versace, cu motive, cu meduza, cu da, iar fake-ul este Versace sau, mă rog, alte, alte variante de un fel de Versace. Acum trebuie să fiți foarte atenți, că mulți o să vină. Da, dacă vin cu cutia, vedeți din prima. Un mare, un mare semn de întrebare este numele. Deci de ce Versace? Dacă Versace e Versace, pe orice parte a continentului ar fi Versace, e Versace. Nu, nu există altă denumire. Versace e Versace, da? Deci pe orice limbă vreți voi, în orice Versace, așa se scrie, Versace. Acum, fake-ul, na, mulți poate vor să păcălească și atunci scot din ecuație cutia și vine cu sticla. Dar pe sticla la fel, Versaga. Și atunci vă puteți da seama, unii mai au și obiceiul de a îndepărta inscripțiile astea de aici, dar, dar cel original are și capacul cu meduza auriu și albastru. Și atunci vă puteți da seama că nu e ceea ce pare. Adică uitați-vă și voi diferența, adică se vede clar. Plus că sticla asta, după cum am spus, e mai mică, asta e mai mare. Da, și m-am uitat mai atent la ele, da, e foarte tare, adică ambele au motive grecești, credeam că doar asta are, nu, dar vă că și asta are ramura. Dar, na. sunt multe aspecte după care vă puteți ghida să nu fiți păcăliți. Îl trași pe afară. În concluzie, vi-am arătat uh, asemănări, deosebiri, dintre un parfum original și un parfum fake. Eu cred că a fost foarte evident care e originalul, care e fake-ul. Cred că a fost foarte ușor să băgați la cap. Sper că vi-a fost de foarte mare ajutor. Sper că uh, nu vă veți lăsa păcăliți. Și eu vă zic sincer, adică nu are rost pe bune. Un știut, uite, e picat deși capacul, nici capacul nu stă bine. Uh, un, un, un șpriți din asta mic așa un pulver um, o pulverizare cu și în 3-4 secunde hai maxim 10 dispare mirosul deci nu are rost să dai nici măcar un leu pe el vă pup, vă iubesc, nu uitați like, share și subscribe apăsați pe clopoțel pentru că atunci veți fi notificați de fiecare dată când eu postez Alături de voi este fratele vostru Nicola, vă iubesc, vă pup și vă respect, nu uitați, abonați-vă număr cât mai mare, Prude prieteni, vecinii, nu contează, distribuiți-l, vă rog, am nevoie de voi, am nevoie de ajutorul vostru să cresc acest canal, atât eu cât și soția mea, vă rog frumos, abonați-vă număr cât mai mare, așa o să mă ajutați și pe mine să fac treabă, ajutați-mă ca să pot la rândul meu să ajut, am foarte mare nevoie de voi și apelez cu încredere la voi, cei care vă uitați la mine și cei care vedeți acest episod, abonați-vă în număr cât mai mare, apăsați pe clopoțel, dați un share pe rețelele de socializare că doar așa putem crește comunitatea și vă promit că mă țin de cuvânt dacă voi fi ajutat și eu la rândul meu am să ajut pentru că asta e dorința mea să ajut și pe alții și o să, o să reușim să facem o... O elită de, de, de YouTuberi, o, o elită de oameni deștepți. Ideea e să fiu distribuit și să creștem această platformă frumos pentru că YouTube, după cum am spus și în episodul trecut, este o platformă în continuă dezvoltare. YouTube este doar la început, ăsta e minimul potențial pe care YouTube l-a atins, să nu credeți că e apogeul YouTube-ului, că e maxim, este foarte puțin din ceea ce, ce YouTube a dovedit că poate și o să vedeți cât de mult va crește această platformă, dar... Totul depinde de voi. Voi sunteți cei mai importanți, cei care vă uitați la noi, influencerii, cei care consumați acest conținut, sunteți consumatori, vă place să vă abonați, vă place să urmăriți vlogări, aveți vlogării voștri preferați. Cu voi această platformă crește. Înregistrați-vă, faceți-vă cât mai multe conturi și susțineți-ne pentru că așa ne ajutăm împreună. Voi aflați chestii noi tari, pe lângă asta vă petreceți timpul într-un anume mod, vă trece timpul mult mai repede, mult mai frumos. Noi suntem și mai motivați youtuberii să facem conținut, să creștem comunitățile, să creștem aceste canale frumoase. Deci, o lume perfectă, nu? Pe lângă asta putem vinde mai ușor produse aici online, putem să creștem firme, platforme și așa mai departe. Așa că hai să mergem în rând cu lumea, hai să forțăm tehnologia să ne ofere acel mai mult, acel mai mult de care noi avem nevoie, haideți să forțăm această platformă și acești, acești oameni de aici să ne dea ceea ce avem nevoie, să ne dea mult mai multe opțiuni, mult mai multe variante și așa mai departe, o platformă mult mai mare, mult mai complexă, mult mai dezvoltată, asta depinde doar de noi oamenii, dacă noi suntem activi pe această platformă și această platformă crește, așa că hai să ajutăm tehnologia ca să ne ajute și ea pe noi. Vă pup și vă iubesc. Alături de voi este fratele vostru Nicola și voi fiți alături de mine. Să fim ca o familie, să fim puternici. Vă pup și vă iubesc. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat și vă veți abona la mine. Nu o să vă pară rău. Bye!